Mám jednu sestru. Sestra bydlí v Modřanech, to je část Prahy, a pracuje v kanadské školce. Uh, moje sestra, protože je ještě docela malá, tak bydlí v Ústí nad Labem s rodiči, a můj bratr, který je starší než já, takže je v Praze. Mám sestru, ta je starší než já, o čtyři roky. Bydliv v Kunavicích ve stejné domě jako já, je to její dům v podstatě. Mám docela velkou rodinu, mám dva bráchy, vlastní a mám dvě nevlastní sestry. Starší brácha je Šimon, nejmladší brácha je Jakub, ségry jsou dvojčata. A brácha studuje na vysoké škole, nejmladší brácha je na střední škole, za rok by měl maturovat. se kdy jsou ve třetím ročníku na střední škole, taky by měli za rok maturovat.